Як ви, напевно, помітили, у грі з'явилися нові квести на реалістичні легендарні камуфляжі на «Тигра Першого» і «Тигра Порше». Як отримати їх? не тільки у грі, а й у розіграші цих же камуфляжів під цим відео трохи згодом. А ви не забувайте підписуватись на канал і на дискорд сервер. Там у мене проходять різні активності, а також публікуються різні новини на тему гри і мого каналу. Щоб отримати ці шкурки, нічого не роблячи, так сказати, треба залишити коментар щонайменше на 5 слів. Свій нікнейм, айді і сервер, на якому граєш. А щоб отримати ці каму у грі, треба обрати один з квестів, тому що при виборі одного інший наказ зникає. Якщо ви вибрали наказ на каму для тигра Porsche, вам для його отримання потрібно грати у реалістичні бої, які якраз запустила у грі. За 3 переможні бої вам дадуть 7 сертифікатів на X3 досвіду, за 10 перемог ви отримаєте реалістичний камуфляж Motley Ray, за 15 реалістичний камуфляж Маркування мисливця, а вже за 20 перемог ви заберете реалістичний легендарний камуфляж на тигр Порше. Якщо все ж таки ви ви взялися за інший наказ на камуфляж на тигра першого, вам для цього потрібно теж перемагати, але вже у звичайних боях. За 8 перемог ви отримаєте 7 сертифікатів на X3 досвіду, за 20 – Камуфляж Мотлі Рей. за 30 маркування мисливця, а за 40 переможних боїв скін на тигра першого. Знову ж таки, будьте обережні, при виборі одного квесту інший зникає, тривалість наказу 3 дні. На цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і на дискорд сервер. Також не забувайте приймати участь у розіграші і побачимось у наступному цікавому відео.